січня 22 стартують конкурси для охочих узяти участь в облаштуванні сервісної зони КПВВ «Чангар». Нагадаємо, сьогодні другий день поїздки віце-прем'єрки Верещук Херсонщину. Ці речі ми опрацюємо. Службова нарада буде проведена на рівні облдержадміністрації і рішення буде запропоновано вже в найближчий час. Кілька західних газет оприлюднили зухвалий план наступу російської армії на території України. Одна із них – німецька «Більд». Буквально покроково розписала алгоритм захоплення більшої частини нашої країни. Так ось виглядає цей план. Його ще в жовтні перехопила американська розвідка, кажуть журналісти. І він має три фази. Завдання мінімум – окупація півдня від Маріуполя до Одеси. Завдання максимум – капітуляція Києва. Для повномасштабної атаки проти України планується задіяти 175 тисяч військових, стверджують обидві газети. На такий рівень російські угруповання по периметру України вийдуть наприкінці січня 22 го Адміністрація президента США Джо Байдена в кінці грудня без гучних заяв виділила для України додаткові 200 мільйонів доларів на сферу оборони. Глава Білого дому доручив виділити кошти з запасів Пентагону. Телефонна розмова президентів США та Росії тривала 50 хвилин. У Вашингтоні відзначили, її тон був серйозний та ґрунтовний. А мета – підготовка до серії переговорів, що відбудеться трохи більше, ніж за тиждень. Нарешті є міст. В Дніпрі, в Миколаєві. нарешті є траса. Нарешті новий аеропорт Даже навіть конце года, когда делали непредвиденные инфляционные доходы, почти все отправили на дорогу. На жаль, мы пока что не закончили войну. И как только мы уберем линию ограничения в голове, линию ограничения она исчезнет и на карте. На тлі российской загрози Зеленский, как тот Страус, хочет сховати голову в песок, но не выйдет. Потому что песок... Закатаний асфальтом великого крадівництва. Переговори Зеленського і Байдена заплановані на сьогодні. Про це напередодні повідомив президент України у Твіттері. Я чітко дасть зрозуміти президенту Путіну, якщо він зробить ще якісь кроки, вторгнеться в Україну, матиме жорстокі санкції. Печерські райони суд Києва наклав арешт на все майно п'ятого президента і лідера Європейської солідарності Петра Порошенка. Уряд Британії стверджує, що має дані, кого саме Кремль планує призначити своїм гауляйтером у Києві в разі перемоги над Україною. Ось офіційне повідомлення на урядовому сайті Великої Британії. Російський уряд прагне встановити проросійського лідера у Києві, оскільки планує вторгнення та окупацію України. Як потенційного кандидата розглядають колишнього народного депутата України Євгена Мураєва. Наполегливо радили мені, щоб і скол Зеленського для того, щоб мені краще не повертатися в Україну. Зупинити своє політичне життя і відкрити зелене світло Зеленському. Грабувати і нищити Україну. Пане Зеленський, в мене для вас погана новина. Петро Порошенко повернувся в Україну. Літак із Варшави, яким він прилетів, всі в аеропорту Києва, о 9-й ранку. Це був регулярний рейс. Після проходження контролю вже на вулиці Порошенко виступив перед своїми прихильниками. В жулянах їх зібралося близько тисячі. Коли вони порушили справу про державну зраду, це не перетин червоних Це виклик тільки мені, це виклик всім нам. І сьогодні тут нас... Тисячі, тисячі. Печерський райсуд столиці переніс засідання на середу 19 січня. П'ятого президента України підозрюють у державній зраді та сприянні терористичним організаціям одразу за кількома статтями. Єдина, єдина фраза, яку ми почули, це є особисті зобов'язання і відсутність будь-якого арешту. Президент США Джо Байден заявив, що президент України Володимир Зеленський не відреагував на попередження, що Росія вторгнеться в Україну. Фейки та страшилки. І зараз активно нападають не на нашу землю, а на ваші нерви. Щоб у вас було постійне відчуття тривоги, потрібно видихнути, заспокоїтися, не бігти по гречку і сірники. В квітні відзначимо Великдень, в травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик, день перемоги. Нове нарощення російських військ на українському кордоні підрозділи армії-агресора нині прибувають до Білорусі. Там на 10 лютого анонсували навчання під назвою «Союзна рішучість-2022», побільшало військових і в російській Брянській області. Тим часом президент Сполучених Штатів заявив, будь-який новий перетин українського кордону росіянами буде вважатися початком наступу і покарання за нього буде жорстким. Початку листопада влада заперечує російську загрозу, але не виділено жодної додаткової копійки на армію. Третій літак з летальним озброєнням та боєприпасами для української армії сьогодні надвечір приземлився у Києві. Зараз все, що ми дізнаємо, дізнаємось до того, як розвіддані взагалі приходять, вони вже в Нью-Йорк Таймсі, в Економісті, чи в СІНН. Це просто... Ну... Залякування людей. Я не знаю реальні причини, чому Сполучені Штати так роблять. Але да, точно це не працює на користь економіки України. Чому у нас досі деякі бойові підрозділи укомплектовані лише на 50%, і більшість військовослужбовців не продовжують контракти? Чому досі не придбано пальне для української бронетехніки?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 І ми вимагаємо, шановний пане голову, поставити законопроект 6542, який був підтриманий всіми фракціями демократичної опозиції, заблокований слугами. Дайте гроші українській армії! Слава Україні! Телеканал CNN з посиланням на анонімного українського чиновника повідомив про суперечку під час телефонної розмови президентів Сполучених Штатів і України. Байден начебто попередив, що Росія неминуче піде у наступ. Зеленський натомість запевняв, що загроза не така вже й однозначна. Навіть те, що, не зважаючи, що фінансування Збройних Сил у нас недостатнє, і те, що голова Верховної Ради каже, що 500 мільярдів у нас для Збройних Сил не потрібно, то для підрозділів територіальної оборони також потрібна частина зброї. Перша основна причина – моя влада не готова захищати свою країну. В неї немає такого бажання. І ми це вже з вами почули від основних керівників держави. Друге питання – що владу турбує сьогодні більше не агресія, а самозбереження і утримання влади в майбутньому. Найбільшим дестабілізуючим фактором останніх тижнів стало дві заяви президента нашої держави. Перша – про шашлики і не купувати гречку, і всі побігли купувати гречку. А друга про те, що очікує Володимир Олександрович, що Харків може бути захоплений. Президент США Джо Байден застаріг, що існує чітка ймовірність вторгнення Росії в Україну наступного місяця. Вчора телефоном українська ж влада навпаки поки що намагається переконати своїх громадян, що поки що ознак підготовки до наступу немає. Зеленський намагався донести думку, що постійні розмови про наступ російських військ негативно позначаються на економіці країни. 12,5 мільярдів вивели гроші. Через всі ці сигнали що завтра війна, тому що сигнали пішли, пішли від навіть поважних лідерів держав, що вони вже відверто, навіть не дипломатичною мовою, вони просто говорять, завтра буде війна. Нам не потрібна ця паніка. Україна отримала чергову американську військову допомогу. Черговий американський борт із військовою допомогою приселився в Києві. Це вже п'ятий за останні 10 днів літак, який доставив 84 тонни боєприпасів різного калібру. Чергова порція військової допомоги від США вже в Україні. Літак з Америки прибув до Борисполя. В ньому 86 тонн боєприпасів для наших Збройних сил. Голова парламенту Естонії Юрій Ратус відвідав КПВВ Чонгар на Херсонщині, як працює контрольний пункт на адмінмежі з анексованим Кримом. КПВВ Чонгар працює у звичному режимі, ніяких е, проявів агресії зі сторони анексованого Криму не спостерігається. В Україну прибули ще два літаки з військовою допомогою США. Вони доставили чергову партію військової допомоги для Збройних сил України. Наразі країна прийняла вже 17 таких літаків. Прагнуть посіяти паніку серед нас, серед громадян України, серед інвесторів через засоби масової інформації. Дидверти фейки в СНН, Блумбергу, там, Уолл-стрит-джорнал и такие инща. 150 тысяч войск находится на территории России и Беларуси вдоль границы Украины. Ми не посилаємо американських воєнних сражатися на території України, але предоставляємо воєнне вооруження самої України, консультації, совети і розведомлені дані. І розведомлені дані. Так, дійсно, сьогодні ми святкуємо в Україні наше наймолодше свято, День Єднання. Відповідний указ президент Зеленський підписав буквально ось кілька днів тому. Нас лякають великою війною і вкотре призначають дату воєнного вторгнення. Через інформацію Західної ЗМІ про можливе вторгнення Росії 16 лютого, цю дату президент оголосив днем єднання, а от у Мінкульті до дня єдності запровадили загальнонаціональний телемарафон UA разом. Я не пам'ятаю, ніхто не пам'ятає на своєму віці, щоб ми всі знали, е в країні, що буде якась ефемерна дата початку чогось великого, страшного, невідомого. Я абсолютно серйозно, абсолютно свідомо не бачу потреби тактиці Кремля завдавати нам там бомбового чи ракетного удару. у станиці Луганській у приміщенні спортивного залу місцевого дитячого садочку в який напередодні було обстрілено ми можемо побачити наслідки Путін готується до війни з застосуванням ракет, в тому числі балістичних, авіаударів. І сьогодні під ударом може опинитися будь-яка точка України. У нас є підстави говорити, що Росія хоче напасти на Україну в наступні тижні, наступні дні. Ми думаємо, що вони нападуть на Київ. Готовий до перемов в будь-якому форматі заради миру в Україні. З такими словами, Володимир Зеленський звернувся до учасників Мюнхенської конференції з безпеки. А ось оприлюднення заходом можливих дат вторгнення Росії не допомагає Україні, а лише сіє паніку. Нам пропонували... «Бити у дзвони, рити окопи, вивозити людей з держави. Я з цим не погоджуюся, тому що не варто створювати непотрібну паніку», – сказав Верховний Головнокомандувач. Сьогодні, станом на цю годину, ударного угрупування з боку Російської Федерації в жодному місці, де вони оточили Україну, поки що не сформовано. Єдине, чого тут немає законопроекту 6542, який 5 тижнів чекає вашого рішення для голосування, який був підтриманий всіма фракціями, крім монобільшості. Я вимагаю і наполягаю вівторок поставити законопроект, який був внесений 5 тижнів тому, ми маємо забезпечити армію, тому що правильно каже пан Корнієнко, не важливо, скільки їх, важливо, скільки нас. Нема никого на границі. Заходь, виходь, забирай ще плинку, Україну, Каховський район. Прикордонна.